وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم, إن كنتم صادقين فان لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار, فاتقوا النار النار التي وقودها الناس والحجارة فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت اعدت للكافرين وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات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 أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون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 ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم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 واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم الذين يظنون أنهم ربهم وأنهم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 وفي ذٰلِكُمْ بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم, فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون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 ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أَنْ أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين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 قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير، قال أتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير؟ اهبطوا مصرا فان لكم ما سالتم وضربت عليهم الذله والمسكنة وباءوا بغضب من الله. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ وَيَقْتُلُونَ النبيين بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عصوا ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ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 وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة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 قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لاشية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فدارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم وما قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قَسْوَةً وإن من الحجارة ما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشطق فيخرج منه الماء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 هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون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 وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ ثم توليتم إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنتُمْ مُعْرِضُونَ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 تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم اسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم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 فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلَّعْنَهُمَ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ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 فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكثر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نَّبَذَهُ فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون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 فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضاء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 لمثوبة من عند الله خير لو كانوا, لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم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 وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم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 أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجْعَلْ هذا بلدا آمنا وارزق أهله, وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر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 إلها واحد ونحن له مسلمون تلك أمة قد خنت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون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 قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا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 إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره، كنتم فولوا وجوهكم شطره، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم،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 وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لألا يكون للناس عليكم حجة الا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني وليتم نعمتي عليكم وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون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 ولا تقولون من يقاتل في سبيل الله اموات ولا تقولون من يقاتل في سبيل الله اموات بل احيا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 إليه راجعون أولئك عليهم صنوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعاء الله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 من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك, أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم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 والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به, به الأرض بعد موتها وبث فيها, وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح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 إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ ۗ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 أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء وَنِدَاءً صم بكم عمي فهم لا يعقلون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 فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يَكْتُمُونَ ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ أولئك ما يأكلون فِي بُطُونِهِمْ إلا النار وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ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 ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن, البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وَبْنَ السبيل وبن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي القتلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبَدُ بِالْعَبَدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٌ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 وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان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 فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى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 وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحسرتم فما السيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أَذًى من رأسه ففديه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 فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند الْمَشْعَرِ الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فاذكروا اللَّهَ فَذْكُرُ اللَّهَ كَذِكرِكُمْ أَبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا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 أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تَعْجَلَ في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى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 فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادْخُلُوا في السلم كافة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 ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد, من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه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 أَمْسَتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ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 كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون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 ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا وَلأَبَدٌ مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم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 مساءكم حرث لكم فاتوا حرثكم عنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين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 فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا إن, أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ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 والذين يتوفون منكم ويدرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشرا فاذا بلغن اجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن بالمعروف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 وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم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 إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله وَاعْلَمُوا أن الله سميع عليم من ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ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 فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله مَقَتَتَنُ ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل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 أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت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 والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخير وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات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 واعلموا أن الله غلي حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم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 أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ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 وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أُحْصِرُوا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف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 فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وآتوا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُم لَهُمْ أَجْرُهُم عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خوف عَلَيْهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ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 "يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب ان يكتب كما علمه الله فليكتب وَلْيُمْلِدِ الذي عليه الحق وليتق الله ربه".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 فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن, ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما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 وَإِنْ تُبَدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهِ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ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 ربنا ولا تحمل علينا اصرار كما حملته علي الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وأعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وأعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.